इन्ना। इन्ना। इन्ना। इन्ना। इन्ना। इन्ना। इन्ना। आता है या यह दूसरा पेट्रोल में डिस्काउंट होगा यह आटा भी हम लेते हैं तो लनू से लेते हैं जब हमारी वो के है, के तो पारिश खत्म हो जाता है शुभा साहब कह रहे की मैम अपने अपने कपड़े बेच कर साहब कह रहे हैं मैं अपने कपड़े बेच गरीब आवाम को आटा दूंगा क्या आपको लगता है कि उनके कपड़े बेचने से आपको आटा मिल सकता है बड़ी मुश्किल है ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मिल सकता है जो अच्छा कमाने वाले हैं उनको मिल सकता है गरीब को यह नहीं मिल सकता उनका हाथ सिर्फ रो रहा है जी अंकल शबाज शरीफ साहब के कपड़े खरीदने के लिए एक अंकल तैयार बैठे हुए जी अंकल आप बता रहे थे की शबाज शरीफ कह रहे मैं अपने कपड़े बेच लेने के लिए तैयार हूं शबाज शरीफ साहब के कपड़े लेने के लिए तैयार हूँ जो मांगे یہ دیکھیں ایک بندہ پوری عوام میں کہہ کہ میں شباشی صاحب کے کپڑے لینے کے لیے تیار ہوں ہو دیا اب دوبارہ وہ کہہ رہے کہ معیشت مجھ... کو بحال کرنا خراب کر دیا انہوں نے کپڑے کیوں بیچیں گے کپڑے بیچتے تو ہم خریدار ہیں ہم مزدور لوگ خریدار ہیں ناظرین یہ دیکھیں کہ عوام میں اس طرح کا بھی لوگ ہیں جو کہ شبازی صاحب گیری کا کام کرتا ہوں اس کے جتنے کپڑے جو مول لگائے میں دوں گا جی دیکھیں آپ مزدور ہو کے ان کے کپڑے ان کے پاس تو پیسہ ہر چیز ہے ہمارے پاس عزت نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے پیسہ دیا ہوا ہے ہم اس کے کپڑے خریدنے کے لیے تیار ہیں ہم لے کے کپڑے تک لینے کے لیے تیار تیار ہوں جتنے پیسے مانگے منہوں سے میں تیار ہوں میرا نام حاجی قطب ہے जवाब शरीफ साहब कह रहे हैं कि तीस रुपये पेट्रोल और बढ़ेगा जिसकी वजह से आवाम पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा आप समझते हैं कि बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बोझ तो बहुत पड़ रहा है हर ना तो दिहाड़ी है आप 600 मजदूर में से 5-6 मजदूर जाते हैं दिहाड़ी पे बाकी सारे घर वापस खाली चले जाते हैं अब दिहाड़ी जो है वो सात सौ छः इससे ऊपर नहीं जा रही और छः पे तो घी चला गया है पेट्रोल कहाँ से डलवाए बंदा अब घर जाने के लिए भी موٹر سائیکل ہم خالی لے کے چلے جاتے ہیں کوئی یہاں جو ہے نا مزدوری کے بڑھانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور پٹرول جو ہے اللہ معاف کرے جتنا ہو رہا ہے نہ کرایے پہ چلاتے ہیں تو وہ سواری کرایہ نہیں دیتی پٹرول کے بڑھنے سے کیونکہ جہاں تیس دیتے تھے اب ان سے پچاس مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اگر یہی مہنگائی کی صورت حال رہتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ غریب آدمی کا جینا اس مکومت میں کیسا ہوگا مشکل ہے بہت دوسری بات یہ کہ ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہنگائی کم کریں جو ہمارے پہرے وزیراعظم صاحب تھے عمران خان صاحب وہ بہت ہی نئی سادمی تھے نہیں یہ, یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ سارا کرا دھرا جو بھی ہو رہا ہے سارا شب, اے, عمران خان کر کے گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ انہیں کے سارے جو کارنامے ہیں وہی وہ نظر آ رہے ہیں نہیں نہیں ان کے ہوتے وہ اتنا مہنگائی نہیں تھی ان کے ہوتے چار سو روپیہ جو ہے نا گھی تھا اور ایک سو پچاس روپئے پٹرول بہت پریشان ہے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ عوام میں غم و غصہ بھی بہت زیادہ ہے جو مزدور طبقہ خاص طور پہ مہنگائی میں مزدور طبقہ ہی بہت یہ حکومت کیا پیٹرول کے لیے دو ہزار وہ کہتے کہ وہ بارہ ہزار تھے ہم دو ہزار پھر کہتے ہیں پیٹرول میں جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ چینی دیکھیں جو ٹائر جو موٹر سائیکل <سؤال> کا جو ہزار روپے کا ملتا تھا وہ ٹائر دو ہزار روپے کا مل رہا ہے پنچر بھی نہیں لگوا سکتے ہم اتنی مہنگائی دشمن بھی نہیں کرتا جو شاہ ش صاحب نے جو ساٹھ روپے تک پیٹرول بڑھانے کی وجہ سے دیکھیں عوام کتنی پریشان ہے جن کی دہاڑی نہیں لگتی وہ بندہ بھی پریشان ہے جو کاروباری ایون کے ہر کوئی پریشان ہے نا آئے نا صاف ہیں تو واپس آئے میرے اوپر مجھے کہتے آتے میرے مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا میرے ادارے ہمیں ریلیف چاہیے اگر شہباز شریف ہے نا وہ حکومت حکومت ہے نا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جب میڈیا میں کھڑا ہو کہتا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے میں نا عوام کو ریلیف دوں گا اس کا مطلب کپڑے اتار کے دے گا عوام کو کب دے گا تو اس چالیس روپے ایک دم بڑھا دیا اب دوبارہ سال کے حساب مانگ رہے ہیں یہ ستر سال کے حساب نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو معیشت کو ہر جمارہ ڈالر نیچے تھا ہر چیز مہنگائی نیچے تھی وہ تو یہ دعوے کر رہے ہیں محنت کرے آپ تو محنت کر رہے تھے سات بجے کے آیا پڑے گیارہ کا ٹائم ہو گیا ایسا مجھے کیا کرے بھیک مانگنے والے آتے تھے پڑے گی اب کیا کرے بانٹ کے بیٹھے رہتے ایک ایک بجے تلا مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کیا کرے کسی سے نہیں ملتا ہمیں <تصفيق> ایسا ہمارا کوئی بڑا نہیں آگے بیٹا کو کھانے پینے کے پر کنٹرول کریں